Votar a les eleccions del rector en 5 passos. Primer pas. Accedir a la votació. L'accés a l'elecció es fa a través de la web de la UPF i de la web de les eleccions a rector, on trobareu un accés a la urna electrònica. Una vegada dins, trobareu informació sobre el procés electoral i les icones de dues urnes electròniques, una per al vot amb identificació al campus global i l'altra per al vot amb certificat digital. Segon pas. Si trieu l'opció de votar amb codi de campus global, introduïu el vostre codi i contrasenya de campus global, cliqueu Acceptar i se us mostrarà directament la papereta electoral. Si trieu l'opció Votar amb certificat digital, caldrà que disposeu del PIN. Si no el recordeu, podeu recuperar el missatge que se us va enviar al moment de recollir el carnet de l'OPF o sol·licitar un nou PIN des de la web d'identitat digital. Per votar amb certificat digital, el procés és el següent. Introduïu el vostre carnet de l'OPF al lector de targetes del teclat o el lector extern. Accediu a través de la icona de la urna electrònica per certificat digital. Si la configuració de l'ordinador és la correcta, automàticament es mostrarà a la següent pantalla. I seguidament aquesta altra en la que heu de seleccionar el certificat CPX a més al vostre nom. Clicant el botó Inici de sessió començarà la descàrrega de l'aplicació Bot, que pot tardar uns segons. Aleshores, l'aplicació us demanarà el PIN del certificat digital. Introduïu-lo, cliqueu Acceptar i se us mostrarà directament la papereta electoral. Tercer pas. Emetre el vot. En la papereta electoral hi trobareu un llistat amb els candidats, l'opció del vot en blanc i un camp de text lliure pel vot nul. La papereta electoral anuncia a la franja superior el número màxim de candidats que es poden escollir i el nombre total de candidats. Anuncia també que per fer un vot nul s'ha de posar en camp de text lliure o bé una X o bé escriure un text. Heu de tenir present que tant el vot en blanc com el vot nul els heu de fer de manera expressa. Un cop fet a l'elecció, heu de clicar en el botó Valideu. Quart pas. Confirmar el vot. Un cop les opcions escollides són correctes, es mostra una pantalla de confirmació de vot abans de dipositar el vot a l'urna electrònica. Es pot comprovar llavors que les opcions escollides són les correctes. Heu de tenir en compte que si heu fet vot nul, a la pantalla de confirmació dirà vot anul·lat i el text que hagueu posat en el requadre blanc. Si heu votat amb certificat digital, la pantalla que se us mostrarà és aquesta. Si esteu d'acord amb el que se us mostra, cliqueu el botó Confirmeu el vot. El vot es confirmarà. Si no esteu conforme o voleu modificar les opcions escollides, cliqueu al botó Canvieu el vot per tornar a la papereta. Cinquè pas. Rebut de votació. Després de votar i d'haver confirmat el vot, es mostrarà el rebut de votació que es podrà imprimir si la persona votant ho estima oportú. El rebut conté el codi de rebut i un codi de control que garanteix l'autenticitat del mateix. Si heu votat amb certificat digital, la pantalla que se us mostra és aquesta. El Codi del Rebut és el que permet, una vegada publicats els resultats de les eleccions per la Junta Electoral, comprovar que el vot ha estat comptabilitzat. En cas de que tingueu alguna incidència en el procés de votació, podeu fer arribar els vostres dubtes a través del formulari que hi ha a la pàgina d'accés a l'urna electrònica. A l'apartat Contacta.